טוב, אז פעם קודמת עצרנו כשהיה לנו את הלוח האינסופי הזה. זה פשוט מישור האינסופי, זה לוח אינסופי עם מיתן סיגמי. אז תקלנו לנקודה הזאת כאן, בגובה h מעל הלוח. רצים לנמצוא את השדה בנקודה הזאת את הבעת רדיוס r סביב הנקודה ולוח רצינו למצוא את השדה שיצאו את הטבעת בנקודה הזאת. והבנו שזה השדה החשמלי. משקולי סימטריה, כשהסברתי בצרטון רק מרחיב ה של השדה. זה משום שהבנו שמחשדה החשמלי שיצאות כל הנקודות, רחיב ה מתבטל, בגלל יש לנו נקודה כאן, יהיה רחיב X, X של השדה, רחיב ה-X של השדה אבל אז יש לנו נקודה אחרת כאן, לרכיב ה-X של השדה שלה אז אכפת לנו רק מרכיב ה-Y של השדה. בסוף הסרטון חשבנו בזהירות לרכיב ה-Y של השדה, שיוצרת התפעת, כאן ב-H יחידות מעל המשטח. אז אם זה ברור, בואו נראה אם יוכל לסכן את השדה מתאבעות עם רדיוס ועד אין סוף. וככה את הרכיב ה שזה למעשה כל השדה החשמלית. כי הבנו כבר שהרכיב ה-X מתבטל, השדה החשמלי הכולל בגובה ה-H שיחידות אז תנו לי כמה דברים כדי לפענות מקום, לפסט מתמטיקה כחוותה. אז זה יהיה בעיקר חדו. נמחק את כל זה. כדאי שתעברו לסרטון הקודם אם שרחחתם את תחום השקטות. פה נמוכל גם את זה, כי אני חושב שנצטרך הרבה מקום. אז בואו נתחיל. טוב, אני אצייר שוב את שלא נשכח מה אנחנו עושים. כל מיוחמים. אז זה המישור שלי, שממשיך עוד יש לי את הנקודה שלי מעל המישור, ממנו אנחנו מודדים את השדה. כאן במסקנה שהשדה יהיה מכוון למעלה, ולכן אכפת לנו רק ה-Y שלו. זה H יחידות מעל המשטח, ואנחנו מחשבים את השדה שיוצרת הבד ברדיוס R סביב הנקודה הזו. ומהו רכיב ה-Y של השדה החשמלי הזה? אז שזה זה. מה עכשיו, ולחשב את האינטגרל, אז השדה החשמלי הכולל מהלוח יהיה האינטגרל מ, זה אינטגרל ממש מכוער, רדיוס 0 ועד רדיוס אין סוף. אז אנחנו הולכים לסחום כל הטבעות. מי טבעת ברדיוס 0 ועד טבעת ברדיוס אין סוף? כי זה משטח אין סופי. ואנחנו מחשבים את של כל המשטח. אז אנחנו נסחום על כל הטבעות את השדה שייצר את כל טבעת. וזהו השדה שייצר את כל טבעת. בואו נכתוב את זה בצבע אחר. נכפיל 2π כפוס 0 r בריבוע ועוד 3 חלקי 2. בואו נפרשת את זה קצת, משוואה קצת יותר פשוטה, נוציא כמה קבועים כדי לקבל משוואה קצת יותר פשוטה, אז זה שווה לאינטגרל מ-0 ל... בואו ניקח את ה-k, נשאיר את 2 כאן, אתם למה עוד שנייה, אני הולך לקחת את כל הקבועים שלא תלויים בער החוצה, אז שווה ל-k-h-py-sigma אינטגרל מ-0 לאינסוף של מת, אז מה, מה נשאר לי כאן? יש לי שני R, אז אפשר לכתוב את זה כ... טוב, נגמר לי המקום. זה DR, שני R H בריבוע ועוד R בריבוע, מחזקת 3 2. אני רוצה גם לומר שזה בחזקת מיני שלוש חיקי נכון? אז מה הפונקציה הקדומה זה? פשוט צריך להפוך את כלל לשרשרת, נכון? אני יכול גם להשתמש בשיטת העצבה אם היא נוכל לכם יותר. אתם פשוט לעשות את זה בראש. כששיטת העצבה צריך להגדיר u ל... אנחנו פשוט רוצים למצוא את הפונקציה הקדומה אם u שווה ל-h ועוד 4 ריבוע ו-h הוא קבוע. אז DU שווה ל... אני כובן DU ל-DR שווה זה קבוע. אז זה שווה ל-2R, אפשר לומר ש-DU שווה 2RDR. אז אם אנחנו מחפשים את הפונקציה הקדומה ש-2RDR שש... חלקי H בו ריבוע R בו חזקת שלוש חלקי שתיים, זה בדיוק כמו למצוא את הפונקציה הקדומה בעזרת ההצבא הזאת. השני RDR, כרגע ראינו, שווה ל-DU, נכון? אז זה DU, קודם? ואז פשוט U, נכון? לפי ההגדרה, H בריבוע ועוד R בריבוע זה U, אז U בחזקת שלוש חלקי שתיים, שזה הפונקציה הקדומה של... טוב, אפשר לכתוב זה כ בחזקת מינוס שלוש שתיים, וactually this is very simple to calculate, this is minus two, we get a value of minus half, and it's possible to show that this is true. If we take minus half and we take minus two, that's one, we get one to a power of two, and we get minus two times two, and we في החופה שעשינו מינוס 2 חלקי מינוס חצי, שזה גם הדבר הזה, חלקי שורש h חבר ריבוע ועוד r בריבוע. נכון? אז כלום שרשמתי בברוד, היה רק למצוא את הפונקציה הקדומה של זה, ששווה ל-2 חלקי שורש h בריבוע ועוד r בריבוע. אז אם סיימנו את זה, בואו נמשיך בחישוב האינטגרל המסוין. אז זה הביטוי. הביטוי הזה הופך לחישוב ארוך מאוד, אז אולי כדאי, בואו נאחד את כל הקבועים. kh πי סיגמה. אפשר גם להוציא את המינוס 2 הזה. מינוס האינטגרל בקצוות 1 חלקי... שורש h בריבוע ועוד 4 ריבוע. ואין סוף פחות הערך ב נכון? טוב, למה שווה כל זה? מה זה 1 חלקי שורש h בריבוע ועוד אין סוף? מה קורה כשנציב שווה טוב, שואשה אינצוף זה עדיין אינצוף, ואחד חלקי אינצוף זה 0. אז סך הכל נקבל 0. אז מה קורה ב-0? כאשר R הריבוע הוא 0, נקבל אחד חלקי 2 שתורש... h בריבוע, נכון? אז בואו נכתוב את כל זה, זה הופך למינוס 2KH πי סיגמה כפול 0, בחוד 1 של k שורש h בריבוע אז יש שבר מינוס שני k h π σ כפול אחד של k שורש אחד של k שורש h בריבוע. יש כאן מינוס כפול מינוס k h. אז המינוס הזה והשני מתפלים. רואה זה ה-H כאן, והאחד חיקי איתניקה פלילים, גם כן. וכל מה שנקבל אחרי כל העבודה הקשה, ואני אסמן את זה בצבע זוהר, כי עבדנו קשה כדי לקבל את התוצאה הזאת. זה שני תאי, תאי אז בואו ננסה להבין את הדבר מה עשינו כאן. אנחנו קצת לאיבוד בכל המתמטיקה. זה בגובה H, מעל משטח אינסופי עם צפיפות מטען אחידה סיגמה. אבל שינו לב שבביטוי שקיבלנו אין בכלל H. אז זה למעשה אומר שחוזק השדה לא תלוי בגובה שלנו מעל המשטח. זה אומר שהשדה קבוע. אנחנו יכולים להיות בכל נקודה מעל המשטח והשדה יהיה אותו השדה. שדה יהיה זהה, ואם יש לנו נטען בוכן, הכוח שהוא ירגיש בכל נקודה. אז הדבר היחיד שמשפיע על עוצמת השדה, או הכוח הלקטרוסטטי, או צפיפות המיטן. נכון? זה קבוע קולון, פאי זה פאי, וזה נראה לי מגניב שכיבלנו את המספר פאי. אבל זה כל העניין אחר. המש חשוב כאן זה צפיפות המיטן. אז אני מקווה שזה גם נראה לכם לספק. ובגדול מה שראמנו שNINGE יש לו אחים צופים מיתנachi הסדר ואני במרחק מעל המשטח, זה לא משנה מי הוא H אני יכול ליתכן או كان או كان, בכל לנקודות אלה, ותסמית הסדר היא זהה. בחלק העליון של התמונה, יש זהה. וזה לדעתי די נושאים. אם אתם מאמינים לכל שקרה כאן בשני הסרטונים האחרונים, אתם יכולים להבין דברים כמו העובדה של השדה החשמלי בין לוחות טיעוני מוחים, במיוחד דרכות מהשפות שלהם. תראה בקרור.